Gabriela Firea, ieire incendiar, acuza-i extrem de grave la adresa liberalilor. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o ieire extrem de dur la adresa liberalilor din Consiliul General, dar și la adresa lui Ludovic Orbania liderului PNL Bucureti, Cristian Buoi. Firea arat ce liberalii blochează lucruri în capital pentru ce au interese ascunse alturi de firmele apropiate. Trebuie să acționăm energic pentru a discuta a stabili în coda ce avem de făcut. În primul rând, în ceea ce privește gropile, seriozitate maxim solicit. Eu tiu ce ai monitorizat deja, și avem o situaie foarte clară a gropilor, acestor cratere de peste rezile zilei, trotoarele capitalei. A face parantezi a dori să explic bucuretenilor ce dacă domnii Consilierii Generali din opozie, în special cei din partea PNL, ar fi îneles ce este în interesul cetenilor să rezolvă cât mai rapid aceste probleme, însă din nefericire, din cauza unor oameni care se gândesc. Fac un apel direct la domnul europarlamentar Cristian Bui, dar și la domnul preedinte al PNL, Ludovic Orban, care a fost viceprimar al capitalei parc-a uitat cât de greu se conduce o primărie. Dacă domnii de la PNL nu se opuneau din răsputeri unui tip de administraie modern, noi am fi dat aceste lucruri trei firmele proprii, nu am fi mers pe vechile contracte, mult mai costisitoare pentru bucureteni. Vom face un calcul și vom vedea cât ar fi costat asfaltrile din această var cu propriile companii și cât va costa acum factura pe vechile contracte, iar diferența o vom imputa consilierilor generali ai PNL-i domnului Ludovic Orban. Din cauza celor de la PNL, noi trebuie să ne rugăm. Din nou, de vechii constructorii se fimă acum zicea un celebru personaj politic, cu ceciul la mână. Consilierii generali ai PNL au interese personale, au interese cu firmele de casii nu vor să se oprească. Ei o duc foarte bine, cu vacane exotice cu haine de firmă, ei o duc foarte bine", a declarat Gabriela Firea.